طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن صياد دجالا فيتكهن أحيانا فيصدق ويكذب فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله، فكان يذهب إليه متخفياً حتى لا يشعر به ابن صياد رجاء أن يسمع منه شيئاً، قال عمر رضي الله عنه، فتعجبت عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتخفى خلف الأشجار، وينتقل مسرعاً من شجرة إلى أخرى، يريد أن يسمع من ابن صياد شيئاً، قبل أن يراه ابن صياد حتى وصل بالقرب منه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على الأرض يتمتم بكلمات لا تفهم ويكلم الناس وهو نائم بصوت خفي ويحرك شفتيه بكلام غامض فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينصت له محاولا أن يفهم ما يقول فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فصاحت تقول يا صافي هذا محمد صلى الله عليه وسلم فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته ولم تصح لظهر لي أمره وبانت حقيقته هل هو الدجال أم لا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصل إلى حصن ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن الصياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن الصياد تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ابن صياد فقال له أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشهد أني رسول الله، والأياذ بالله؟ والعياذ بالله ورسله، آمنت بالله وبرسله، فقال له ما ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلط عليك الأمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن صياد، إني خبأت لك خبيئة في نفسي حاول أن تعرفها فقال له الدخ الدخ الدخ فقال الرسول اخسأ فلن تعد قدرك. ثم قال عمر رضي الله عنه ماذا خبأت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبأت له كلمة الدخان فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإذا كان هو الدجال فلن تسلط عليه وإذا لم يكن هو فلا خير لك في قتله وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى قال أرى صادقين وكذابا أو كاذبين وصادقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه فقال أبو ذر رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم ابن صياد قال سلها كم حملت به فأتيتها فسألتها فقالت حملت به عشر شهرا قال ثم أرسلني إليها فقال سلها عن صيحته حين وقع قال فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صياح الصبي بن شهر فقال أبو ذر رضي الله عنه لأن أحلف عشر مرات أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به فقد حدثت حادثة بينه وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان ابن صياد قد كثر ماله وولده حتى أصبح من أكثر الناس مالا وولدا فرآه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد أزقة المدينة وإذا ابن صياد قد أصبح أعور فتوجه إليه ابن عمر وقال له متى فعلت عينك ما أرى يا ابن صياد فقال لا أدري قمت ووجدتها هكذا فقال له ابن عمر لا تدري عن عينك وهي في رأسك فقال ابن صياد لو شاء الله لجعلها في عصاك فغضب عليه ابن عمر فغضب ابن صياد غضبة شديدة وانتفخ انتفاخة عجيبة لم نر مثلها قال ابن عمر فتوجهت بعدها إلى بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأخبرتها ما حدث لي مع ابن صياد فلامتني على ذلك وقالت لي ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها فكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه فيتأذى من ذلك كثيرا ويدافع عن نفسه بأنه ليس الدجال ويحتج على ذلك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال لا تنطبق عليه ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صياد بينما نحن في الطريق توقفنا وتفرق الناس للراحة ولم يبقى عندي إلا ابن صياد فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه وكان لا يسايره أحد ولا يرافقه ولا يآكله ولا يشاربه ويسمونه الدجال فوضع متاعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد لو ذهبت إلى ذلك الظل تحت الشجرة أريد أن أبعده عني ففعل فرجع إلي ومعه لبن يريدني أن أشرب منه فقلت له إن الحر شديد وهذا اللبن حار لا أريد أن أشربه وما أنا إلا كاره أن أشرب من يده فقال يا أبا سعيد ألا ترى إلى ما يصنع الناس لا يسايرني أحد ولا يرافقني أحد؟ ولا يشاربني أحد، ولا يآكلني أحد، ويدعونني الدجال، وقد علمت أنت يا أبا سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال لا يدخل المدينة، وإني ولدت بالمدينة، وأنا أريد مكة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال لا يولد له ولد وقد ولد لي ولد أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم فوالله لقد هممت مما يصنع بي هؤلاء الناس أن أخذ حبلا فأخلو فأجعله في عنقي ثم أعلقه بشجرة فأختنق فأستريح من هؤلاء الناس والله ما أنا بالدجال ولكن لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية التي يخرج منها ووالله إني أعلم الناس بمكانه الساعة فقال له أبو سعيد ايسرك أنك أنت الدجال؟ فقال ابن صياد لو عرض علي لما كرهت قال أبو سعيد قلت له تبا لك سائر اليوم فقال العلماء إن ابن صياد هو دجال من الدجاجلة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 والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.